میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس سیریز میں میں آپ کو امیزون کے ڈیٹیل لیکچرز جو ہیں وہ دوں گی اور انشاءاللہ شاء اللہ اس کے اوپر ہم ورک کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں بیٹھ کے آپ امیزون کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ماڈیول جو میں نے آپ کو کہا تھا کوئی کرننگ کے حوالے سے ہے وہ ہے ڈراپ شپنگ تو آج انشاءاللہ سے ہم ڈراپ شپ اسٹارٹ کر دیں گے اور اس کا پہلا لیکچر آج ہم اسٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سیریز کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پراپر نالج مل سکے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ارننگ کر سکیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کو ہائی فائی کوالیفائڈ ہوں اٹس ناٹ نیسیسری آپ اگر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے یا آپ نے ایف اے سی کی ہوئی ہے ایسے کیا, کیا ہے آپ تب بھی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں पर आपने ऐसे लेना लेना है है है है ठीक ठीक और इसको यहां कर मैंने अपना ताकि मैं चाहते हूँ नेट के वजह से आपको इशू ना आए ये देखें मैंने ओपन कर लिया ठीक है उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो यहाँ पे आना है ठीक है اور یہاں پہ آپ نے اپنی لوکیشن جو ہے 1001 چینج کر لینی ہے کیونکہ میں یو ایس اے میں کر رہی ہوں تو میں نیو یارک کا کوڈ یہاں پر انٹر کر دوں گی زپ کو ٹھیک ہے اس کو یہاں سے آپ نے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نا جہاں پہ جانا ہے وہ چیز ہے بیس سلرز یعنی آپ نے یہاں سے بیس سلرز کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کافی ساری کیٹیگریز آ جائیں گی لیکن آج میں آپ کو وہ کیٹیگریز لکھوا دیتی ہوں جس پر ہم پرسنلی کام کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کافی ساری کیٹیگریز ایسی ہیں جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی بٹ کچھ ایسی ہیں جو بہت اچھے طریقے سے آپ کو ارننگ بھی دیتی ہیں اور ان کا آپ کو ایشوز بھی کریٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جیسے کراکری وغیرہ ہے یا پھر کچھ سپوز اسٹف ہیں وہ ایسے ہیں جن میں نقصان ہو سکتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ جب آپ اس کی کوئی لائٹ uh, سپوز آپ کو انوینٹری آپ کہیں پہ بھیج رہے ہیں آپ اس کو شپ کر رہے ہیں وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس میں پھر آپ کے لیے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں سو so, uh, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم کن کیٹیگریز پہ کام کریں گے تو ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ آ جائیں بیبی پروڈکٹس بیوی پروڈکٹس میں آپ بیوی کے پیمپر سے لے کے اس کے کھانے پینے کا سامان اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ان کے کھیلنے کے حوالے سے ٹوائز وغیرہ ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بیوٹی اور پرسنل کیئر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو یہاں سے میں نے آپ کو بتا دیے اس کے بعد نیچے موو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ گروسری اور گورمے فوڈس پہ آ جائیں آپ گروسری اور گورمے فوڈ سے جتنی بھی آپ کے جیسے کافی وغیرہ ہے گروسری ہے Uh, لیکن فریش فوڈ آپ ذرا کم کریے گا کیونکہ فریش فوڈ جو ہے وہ آپ جب سپلائی کرتے ہو وہ خراب ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو آپ گروسری میں سے جیسے پینٹریز ہیں یا اسنیکس وغیرہ ہیں یا پھر جیسے کافی یا ٹی ہے اس طرح کی چیزیں اس میں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ اس میں بھی کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے گھر کے سامان کے سینیٹری uh, کے حوالے سے کچھ uh, سامان وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ہوم اینڈ کچن میں بھی آپ جیسے کافی سارے برتن ہیں پانی کی بوٹلس ہیں یا پھر چمچ وغیرہ ہے یا ایسا آپ uh, کہہ لیں کراکری کا سامان جو کہ آپ کو لگے کہ سوری uh, کراکری کا سامان نہیں جو برتن وغیرہ ایسے جو کہ ٹوٹتے نہ ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں آپ کچن اینڈ ڈائننگ کچن اور ڈائننگ میں بھی کافی ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آپ پیشو لان اینڈ گارڈن پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو آپ کے لان یا گارڈن کے حوالے سے وہ بھی آپ کو اچھا خاصا فائدہ بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سرچنگ کرتے ہیں سورسنگ سائٹ سے تو وہ آپ کو ایسی قیمت پہ مل جاتی ہیں کہ آپ ان کو بڑے آرام سے امیزون کے اوپر سیل کر سکے اور جو ہے نا پروفٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پیٹ سپلائز یعنی اینیملس آپ کو پتہ ہے آ, باہر کی کنٹریز کے اندر لوگ بہت زیادہ اینیملس اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتے ہیں تو اینیمل ایکسیسریز ہوتی ہیں پیٹ سپلائز میں آپ کو وہ ساری مل جائیں گی ٹھیک ہے برڈس سے لے کے اور ایون آپ ہورس کی لے لو اس میں کافی ساری آپ کو کیٹیگریز نظر آئیں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں چلیں یہ پیج جو ہے تھوڑا سا لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یہ کام امیزون کا جیسے اب آپ نے سرچنگ سٹارٹ کی ہے جو یہ پروسیس میں آپ کو سکھا رہی ہے ڈراپ شپنگ کی ہنٹنگ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا سورسنگ ہوگا ٹھیک ہے جب ہنٹنگ آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میرے پاس کافی ساری ایکسٹینشن لگی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو یہ دکھا دوں گی یہ والی جو ایکسٹینشن ہے اس کو ہم نا ہیلیم ٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی میں الگ سے ایک ویڈیو ڈال دوں گی جس میں آپ نے اس کو کس طریقے سے اپنے موبائل کے اندر اس کو آپ جو ہے نا سوری اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ میں طریقہ اس میں سکھا دوں گی فی الحال ہم چلتے ہیں آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس طریقے سے نا یہ کچھ فیکرس شو ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے یہ آپ کو بہت ہیلپفل تو ویریشن کا مطلب ہے کہ اسی طرح کی تین ویریشن یعنی تین چیزیں اور ہیں جہاں وہ کلر کا ڈفرنس ہو سکتا ہے یا تھوڑا سا کوالٹی ڈفرینس ہو سکتا ہے یا سائز ڈفرینس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویریشن میں یہ چیزیں آ جائیں گی سیلر میں یہ کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اس اس سامان کے اوپر یا اس پروڈکٹ کے اوپر کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں اور فل فلمنٹ سے مراد یہ کہ ان کی جو انوینٹری یا شپمنٹ ہو رہی ہے وہ امیزون کے تھرو ہو رہی ہے یا پھر وہ مرچنٹ خود کر رہا ہے ٹھیک ہے کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایف بی اے اور ایف بی ایم کے بارے میں تو FBA, تو امازون خود فلفل کرے گا اور اگر ایف بی ایم ہوگا تو پھر مرچنٹ کرے گا تو کیونکہ ہم ڈراپ شپنگ پہ چل رہے ہیں ڈراپ شپنگ جو ہے وہ ایک ایف بی ایم کا ماڈیول ہے تو اس میں ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ فلفلمنٹ جو ہے وہ کس کے تھرو ہونی چاہیے یا تو مرچنٹ کے تھرو ہونی چاہیے یا پھر این اے کے تھرو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو نیکسٹ چلتے ہیں ویریشن میں آپ کو بتا دوں میں کچھ فگرس دے رہی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں کہ ویریشن آپ نے فائیو یا فور سے کم رکھنے ہیں سیلر آپ نے فور یا فائیو سے زیادہ رکھنے ہیں اور جو فل فلمنٹ ہے وہ آپ کی یا تو مرچنٹ کے تھرو ہونی چاہیے یا انے کے تھرو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کی سرچنگ سٹارٹ کرنی ہے جو بھی آپ کو ملتا ہے ایسا پروڈکٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ میں کر سکتا ہوں یعنی کہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ ابھی ایف بی لکھا ہے اس کا مطلب ہم نے یہ نہیں کرنا آگے کوئی ایسا پروڈکٹ آئے جو کہ جیسے دکھے, یہ دیکھیں یہ فل فلم بائی مرچنٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ویریشن زیادہ ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس کو چیک کرنا تو آپ اس کو یہاں سے سائڈ کلک کریں گے اپنے ماؤس پہ اور یہاں اوپن ان اے لنک ان نیو ٹیب ٹھیک ہے تاکہ آپ کا یہ پیج بھی اوپن رہے اور وہاں پہ نیا ٹیب بھی آپ کا اوپن ہو جائے اور بعد میں جا کے آپ اس کو اچھے طریقے سے چیک کر سکیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے پروڈکٹس کو چیک کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کافی سارے پروڈکٹس کو نیو ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں اور بعد میں اکٹھے ان کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو جو فیگرس بتایا آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کے سیلر جو ہے وہ چار یا پانچ سے زیادہ ہونے چاہیے اور ویریشن چار پانچ سے کم ہونی چاہیے یہ سارے امیزون کے آ رہے ہیں ان کو آپ نے نہیں لینا ایف بی اے کے بھی نہیں لینے آپ نے لینے ہیں یا تو مرچینٹ کے لینے ہیں یا پھر آپ نے لینے ہیں جو ہے این کے ٹھیک ہے کچھ کا ڈیٹا یہ شو کرے گا ٹھیک ہے تو جو ڈی ڈیٹا شو نہیں کرا آپ تھوڑا سا ویٹ بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وائی فائی کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کیونکہ آج کل ہمارے ایریا میں وائی فائی کا تھوڑا سا ایشو ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ایشو مطلب اگر کافی سارے کا ڈیٹا شو نہیں کرا تو پھر آپ ویٹ کر کے یا پھر اس کو جو ہے یہاں سے ریفریش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ ڈیٹا شو کرتا میں اگین آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے اتنی دیر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جو پروڈکٹ ہم نے یہاں پہ اوپن کی ہے اب ہم نے کیونکہ ایف بی ایم کرنا ہے تو ہماری پریفرنس یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ریٹنگس بہت اچھی ہونی چاہیے سٹارز آپ نے یہ دیکھنے ہیں فور یا فور سے ابو ہونے چاہیے دیکھ لیں یہاں پہ اس کے فور سے زیادہ یعنی فور پوائنٹ سیون ہیں ریٹنگ بھی بہت اچھی جا رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اور ہیلیم کی وجہ سے اس کے اوپر بھی یہاں ڈیٹا بھی شو ہو رہا ہے میں ابھی دکھاتی ہوں نیچے بھی اس کا ڈیٹا شو ہوگا اس کا بی ایس آر میں آپ کو آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اے نمبر بی ایس آر یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں شپ فروم پیٹ سینٹرلز اینڈ سولڈ بائے Center. اس کا مطلب یہ ایک ڈراپ شپر بیٹھا ہوا ہے جو سیل بھی خود کر رہا ہے اور شپ بھی خود کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں ہم نے اس کا ریٹ بھی چیک کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے نیچے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر سیلر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں نیو 15 سیلر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے پیچھے بھی ہم نے دیکھے تھے اس کے سیلر ففٹین تھے اس کا مطلب ہم یہ سیل کر سکتے ہیں فور سے زیادہ سیلر ٹھیک ہے نیچے موو کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیپا کا گراف ہے یہ بھی ہمارے بڑے کام کا ہے ٹھیک ہے فی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بی ایس آر اور ایس سی نمبر آج کے لیکچر میں بی ایس آر بہت زیادہ امپورٹنٹ دیکھیے بی ایس آر کیا ہوتا ہے بیسٹ سیلر رینک یعنی جو چیز سیل ہو رہی ہے یہ کتنے نمبر پہ سیل ہو رہی ہے تو یہ اس کا بیسٹ سیلر رینک پانچ ٹھیک ہے یہ نمبر پانچ پہ سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جتنا جس کا بی ایس آر کم ہوتا ہے وہ چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے تو نمبر ہوتا ہے امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یعنی امیزون ہر پروڈکٹ کو ایک خاص اسپیسیفک یا اسٹینڈرڈ نمبر دیتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ کس کام آتا ہے یہاں سے میں نے اس کو کاپی کیا کنٹرول سی سے میں اس کو کاپی کروں گی اور میں جاؤں گی یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب میں نے اس کو سرچ کیا تو ایگزیکٹلی آپ کی امازون کی ویب سائٹ پہ آئے اور آپ کو اگزیکٹلی exactly وہی پروڈکٹ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ اوپن ہو جائے گی تو یعنی اگر آپ اس کا لنک کاپی نہیں بھی کر سکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے اس کا ایسے نمبر کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس سے آپ اس پروڈکٹ کو کسی بھی وقت اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک پروڈکٹ اوپن کر کے ہی, آپ نے واپس اس پیج پہ جانا ہے. جس پیج پہ ہم آلریڈی کام کر رہے تھے اس کے اوپر سے جا کے آپ نے ساری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو چیک کرنا ہے جیسے یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہمیں نظر آ رہی ہے جس کے اوپر میں کرسر سر موو کر رہی ہوں ویریشن اس کی دو ہیں سیل ایس نائن ہے بہت اچھی بات مرچنٹ کے تھرو اس کی فل فلمنٹ ہے آپ اس کو یہاں جائیں گے نیو ٹائم میں اس کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی اوپن آ ہو جاتی ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس کے بھی اسٹارس بہت اچھے ہیں فور پوائنٹ ہی ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں سیون ہے اور اس کی ریٹنگس بھی بہت اچھی ہیں پکچر بھی, بھی اس کی شو ہو جائے گی اور یہ بھی شپ اور سولڈ بائی مرچینٹ ہے اس کا مطلب یہ بھی ڈراپ شپنگ کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے سیلرز ٹوینٹی نائن بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پیپا کا گراف بھی میں آپ کو چیک کرنا بتاؤں گی نیکسٹ لیکچر میں یہ دیکھ لیں اس کا جو ہے بی जो है جو ہے اس کا سکسٹین ہے ویسے جو ہم اپنے हैं کو بتاتے ہیں کہ के نے चीज بی अपने पास کے اوپر چیز کو اپنے پاس سیو کرنا ہے وہ زیادہ تر چالیس ہزار یا پینتیس ہزار تک بتاتے ہیں کہ اس سے کم ہونا چاہیے آپ کا بی ایس آر اس سے کم کی جو آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ویلڈ بھی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ سیل بھی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ایسے نمبر ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ لیکچر میں میں آپ آج के लिए اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ